السلام عليكم، آه، اليوم جيت حا- نلمح على هاذوك لي علينا ما منقدرش نخرج وكان خطأ صور لازم يكون فاتح كاش تطبيق ما، كي تجي تفتح في هذاك تاع كي تكون سطح المكتب تكليكي كليكي يمين تحوس على انفيديا كنترول بانل بتعرف اشكو راك حابه تزيد تصطالي ميزاتجور ولا راك مصطالي، اذا راك مصطالي غير خليها هكيك لخطر انا ثاني تكون مصطالي في الموندوز تان. طلعت نون دوز احداش قالي كيف كيف لقيت الميزاج طلع والحال تاع المشكلة كما تلقاهاش بالك يزيدوا يديروا الميزاج رو ولا خلالا ماشا مطلع الميزاج تاع انفيديا اول حاجة تدخل مايكروسوفت ستور هذه هي الحاجة انا كنت قاعد نشوف شحال من الابليكاسي تاع انفيديا وما خرجت ليش وعلى خرجت باللي جاين تثبيت انفيديا مايكروسوفت ما هتقلت عمدش فيديو مهم اول حاجة تدخل البحث تكتب ان فيديو كونترول بانل تلقاه هاك تحوس تلقاه هنا تثبيت دير تثبيت وتخرج لك هذا هو الحل اللي ما لقاهاش ولي قادناه حيارين فيها مول ما طلعنا وندوس احداش هيا ايه. تطلعوا.